أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِن كان للمشركين أن يعمروا مسائل الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَائِقِ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالحرام وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم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 عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتكذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منه فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فَتَرَبَّصُوا فتربخوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم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 وعلى وَشُورَهُ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَأَذَلَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ لفضيله الدكتور محمد